Я приїхав вас привітати. Сьогодні свято, день народження Шевченка, і це нас всіх об'єднує. Шевченко нас провидець, який передбачав все. Будь ласка, прошу музику. Подарувала Матченка сорочку. Авторський концерт пісняра та композитора відбувся у приміщенні запорізького колишнього комерційного технікуму в комунарському районі міста. Анатолій Сердюк співав пісні на вірші відомих українських поетів: ліричні, патріотичні, про Запорізький край, Махновську та Козацьку вольницю. Сам музикант у ці дні бере активну участь у волонтерському русі, організовує гуманітарну допомогу українським військовослужбовцям. Ми як один кулак сьогодні працюємо, ми дуже опікуємося запорізьким госпіталем. І вчора давали там концерт для наших жінок. А, а сьогодні вирішили продовжити цю знаєте, концертну тему, щоб підтримати бойовий дух наших людей. Тим більше, що сьогодні така визначна дата, день народження нашого великого кобзаря. І як завжди, актуальні його слова – борітися та поборете. Летіння сіток для українських військових та бійців територіальної оборони у навчальному закладі організували представники громадського об'єднання «Вірю в Україну». Кажуть, активізували свої дії одразу після вторгнення країни-агресора на територію України. Підтягнулись і запоріжці. Щодня сюди приходить понад 100 містян. Сьогоднішній день – це приклад самоорганізованості, патріотизму, впевненості в перемозі. Тому що подивіться, скільки людей прийшли самі. Ніхто нікого Просто пояснили, де ми. І прийшли люди. І вже котрий день Працюють, працюють во славу нашої перемоги. Якщо ми раніше маленькою купкою волонтерів збиралися і сітку плели там тиждень, п'ять днів. Якщо більше приходило, то чотири дні. От, то зараз ми в день видаємо від шести до тринадцяти сіток різних розмірів. От. сьогодні, от приїхали капелани, от забрали сітку сітки на фронт. Ми Передали їм і теплі шкарпетки, шкарпетки. бінокль. Передали. Ну, Вони вже не перший раз до нас приїжджають. От, працюємо, працюємо. Сорочка біла, дарунок мами, у світі найдорожчого нема.